Miten löydät tietokantoja Finnasta? Finnassa voi hakea elektronista aineistoa monista, mutta ei kaikista tietokannoista yhtä aikaa. Sen takia kannattaa tehdä haku myös suoraan yksittäisissä tietokannoissa. Valitse oma korkeakoulusi ja kirjaudu Finnaan hakatunnuksillasi. Valitse sivun ylälaidasta Hakutoiminnot ja selaa tietokantoja. Näet pitkän listan tietokantoja. Voit rajata tietokantalistaa sivun oikeassa reunassa olevan kategorian tai aineistotyypin mukaan. Saadaksesi lisätietoja tietystä tietokannasta, klikkaa tietokannan nimeä. Avaa tietokannan käyttöliittymä klikkaamalla tietokannan nimen alla olevaa linkkiä Avaa tietokanta. Tietokannoissa ovat omat käyttöoppaat. Tässä tapauksessa se löytyy kohdassa Help. Kun etsit tiettyä tietokantaa, kirjoita tietokannan nimi hakuruutuun. Tässä tapauksessa esimerkiksi MOT-sanakirja. Klikkaa suurennuslasia. Valitse etsimäsi tietokanta klikkaamalla joko sen nimeä tai kohtaa Avaa tietokanta.